لا تكوني رخوة وسهلة تنكسري بسبب عيون الناس وكلامهم السيء عنك لا تعطي الامتياز لحدا آخر همك لازم يكون حكي الناس ورأيهم فيك أهم الشي هو رأيك بحالك وإنك تضلي عم تشتغلي يوميا لتزيدي ثقتك بنفسك لأن حتكون سلاحك الأول ضد اذى الناس خليك دايما مشغوله بنجاحك ومعباية وقتك صح